Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβρίσκομαι στην ΚΟΕΝΑ νησί, το οποίο αγαπώ ιδιαίτερα. Ο τρόπος με τον οποίο θα οργανώσουμε τη συζήτηση είναι θα πάρουν τον λόγο ο Περιφερειάρχης, οι αρμόδιοι φορεί. Στη συνέχεια, Υπουργοί και θα κάνω την καταληκτική παρέμβαση για να συνοψίσω τα συμπεράσματα της σημερισμής μας σύσκεψης. Για να μην κρατώ όμως σε αναμονή, θέλω να σας ανακοινώσω και επίσημα ότι ε, η πατρίδα του Ιπποκράτη θα αποκτήσει επιτέλους το υπερσύγχρονο νοσοκομείο Κάναμε χθες μια εκτεταμένη σύσκεψη με τον Υπουργό και την αναπληρώτρια ε, Υπουργό. Είμαι απολύτως πεπισμένο ότι είναι μονόδρομος η ανέγερση νέου νοσοκομείου. Το υφιστάμενο νοσοκομείο κάλυψε για πολλές δεκαετίες τις ανάγκες του νησιού αλλά έχει φτάσει πια στα όρια του και βλέποντας τη μεγάλη προοπτική ανάπτυξη ε, του, του νησιού, ε, το γεγονό ότι σήμερα θα υποδεχθεί φέτος, Υπουργέ μου, παραπάνω από ένα εκατομμύριο επισκέπτες, ε, αλλά και τις ανάγκες του κουακού λαού, ε, είμαστε πεπισμένοι ότι η ανέγερση νέου νοσοκομείου στον χώρο που μας έχει υποδείξει ο Δήμος και για τον οποίο υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι μονόδρομος, θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα στην ορίμανση των σχετικών μελετών. Θα μιλήσει ο Υπουργό στη συνέχεια σε περισσότερη λεπτομέρεια για τα βήματα τα οποία ήδη έχουμε κάνει και για αυτά τα οποία θα κάνουμε. Θα συμπράξουμε με την περιφέρεια έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση. Και μέσα στο πιο σύντομο δυνατό χρονικό διάστημα, θα αποκτήσετε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο και αν θέλετε να έχετε μία εικόνα περίπου. Πώ θα μοιάζει το νοσοκομείο αυτό. Δείτε το νοσοκομείο τη Λευκάδα, το οποίο αποτελεί ένα μοντέλο πρότυπο σύγχρονου νοσοκομείου, για να φανταστείτε περίπου πώ θα είναι το νοσοκομείο το οποίο θα έχει σε λίγα χρόνια από τώρα οικό. Έντω μεταξύ, βέβαια, δεν θα μελήσουμε και θα μιλήσει και ένα πληρότερο υπουργό γι' αυτό στη συνέχεια τη ανάγκη του υφιστάμενου νοσοκομείου. Ξέρω ότι ήδη έχουν γίνει κάποιε κινήσει αναγκαστικέ με τη μετακίνηση των εξωτερικών ιατρικών. Σε χώρο του κέντρου υγεία, αλλά γνωρίζω επίση ότι υπάρχουν λήψει προσωπικού, οι οποίε πρέπει να καλυφθούν και θα καλυφθούν αμέσω. Το στομότερο δυνατόν, έτσι ώστε μέχρι να λειτουργήσει το καινούριο νοσοκομείο να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα χρησιμοποιώντα τι υφιστάμενες υποδομέ. Σταματώ εδώ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε και κύριοι υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί εκπρόσωποι των χωρέων, καταρχάς, θέλω να σε ευχαριστήσω για τις πολύ ουσιαστικέ παρατηρήσεις σας και να ξεκινήσω λέγοντας ότι εδώ πέρα στο, στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου έχουμε ένα ξεχωριστό επίπεδο συνεργασίας και με τους Δήμους αλλά και με την Περιφέρεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο του Τουχατζιμάρκο. Είστε πολύ τυχαίροι που το έχετε περισταριά. διότι, και, επειδή και εμείς επιβραβεύουμε την επιχειρησιακή ε, ε, ετοιμότητα, ε, έχουμε αναπτύξει ένα επίπεδο συνεργασίας τέτοιο, που μας επιτρέπει να γνωρίζουμε εξ αρχής τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε και να στενοούμαστε χωρίς περιττές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και να μοιραζόμαστε, βέβαια, το ίδιο πάθος, την ίδια αγάπη για τα νησιά μας, ειδικά εδώ πέρα για τα νησιά τη την οποία έχω επισκεφθεί πολλές φορές, και κάθε φορά που έρχομαι, παίρνω νέα δύναμη και νέα ενέργεια να συνεχίσω τη μεγάλη προσπάθεια για τον μεγάλο αγώνα, τον οποίο έχουμε αναλάβει. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τα θέματα τη υγεία. Πράγματι, η δημιουργία του Ινωνοσοκομείου, όπω σα είπα και εισαγωγικά, αποτελούσε αναντίρρητη προτεραιότητα. Όταν μίλησα εκτενώ με το επιτελείο του Υπουργείου Υγεία, πίστηκα ότι δεν υπάρχει άλλο δρόμο και γι' αυτό και προχωρούμε σήμερα στην επίσημη ανακοίνωση ότι το νέο νοσοκομείο θα γίνει, όπως είπαμε, στον χώρο τον οποίο έχουμε εντοπίσει και βάσει μελετών που θα εκπονηθούν από το Υπουργείο και, θέλω να το τονίσω αυτό, με τις προδιαγραφές ενός υπερσύγχρονου νοσοκομείου του 21ου αιώνα. Τι σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει μόνο ένα ωραίο κτίριο, αλλά σημαίνει και νέε διαδικασίε, σημαίνει χρήσης τεχνολογίας, σημαίνει μεταφορά δεδομένων ψηφιακά, ένα νοσοκομείο χωρίς χαρτί ουσιαστικά. Άρα θα φαντάζεστε ένα νοσοκομείο το οποίο δεν θα είναι ωραίο μόνο και καλέσθητο και φιλικό προς τον εργαζόμενο και τον ασθενή, αλλά και ένα νοσοκομείο το οποίο πια θα πρέπει να λειτουργεί με τελείως διαφορετικές διαδικασίες, όπως εξάλλου και όλα τα καινούργια νοσοκομεία τα οποία κατασκευάζονται στη χώρα και είναι σημαντικά νοσοκομεία. Κάποια γίνονται, θα γίνονται ως δημόσιο έργο, όπω το νοσοκομείο της ΚΟΟ, αλλά γίνονται μέσα από πολύ σημαντικέ ιδιωτικέ χορηγίες, όπως τα νοσοκομεία τα οποία χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και ήταν ακριβώς και αυτές οι δωρέε μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε, εξ αρχής, πώς λειτουργεί σήμερα ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο, πώς επικοινωνεί με την πρωτοβάθμια φροντίδα και τι ρόλο βέβαια, και έχει δίκιο ο να το αναδεικνύει μπορεί να παίξει και ο ιδιωτικός τομέας στην ευρύτερη παροχή φροντίδας υγείας. Διότι πια η υγεία με τη στενή της έννοια αποτελεί υποχρέωση του κράτους απέναντι στους Έλληνες πολίτες αλλά και απέναντι στους επισκέπτες. Και βέβαια ο ιατρικός τουρισμός και αυτό εν τη έννοια, αποτελεί μια πάρα πολύ μεγάλη αναξιοποίητη ευκαιρία για την χώρα μας. Και καθώς ολοένα και περισσότεροι πολίτες από το εξωτερικό θα επιλέγουν την Ελλάδα όχι μόνο για τόπο διακοπών, αλλά για μόνιμο προορισμό, η κάλυψη των αναγκών υγεία όχι μόνο την καλοκαιρινή περίοδο, αλλά όλο το, όλο το χρόνο, αποκτά ξεχωριστή σημασία. Συγχαρητήρια στον Υπουργό για το εξαιρετικό σποτ με τον Αυστριακό Ότο, το οποίο δίδει μια ανθρώπινη διάσταση σε αυτό το οποίο προσφέρει η Ελλάδα, που ουσιαστικά είναι μια συνολική εμπειρία, η οποία πρέπει να είναι μοναδική Και για να κάνω τη γέφυρα από τα θέματα υγείας στα θέματα τουρισμού, να τονίσω πόσο μεγάλη σημασία για εμένα έχει όλος ο κλάδος της, να τον αποκαλέσω, της ελληνικά ευεξία, αυτού που αποκαλούμε wellness, που είναι το σημείο εκείνο το οποίο ενώνεται το κλασικό τουριστικό προϊόν με υπηρεσία υγείας, φροντίδας ευεξίας. Είναι δυνατόν, στον τόπο που γεννήθηκε η ιατρική επιστήμη, να μην μπορούμε να προσφέρουμε ανταγωνιστικές τέτοιες υπηρεσίες. Η απάντηση, λοιπόν, είναι ότι θα σας δώσουμε και αναφέρομαι στον ειδικό τομέα όλα εκείνα τα εργαλεία, ώστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγεία και με την απαραίτητη επιπτήρα να μπορείτε να αναπτύξετε εσείς τέτοιου είδους προϊόντα. Έχω κουραστεί να ακούω ε, να μονοπολείται αυτό αυτός ο κλάδος του ιατρικού τουρισμού, σπα, καλουπισμού από τις χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης. Ήρθε η ώρα να μπορέσεις να το κάνουμε και εδώ, ξεκινώντας από την ΚΟ, η οποία, εξάλλου, έχει μια μοναδική, μια μοναδική ιστορία και ένα υπόβαθρο, το οποίο την κάνει ε, ε, ε, μη... Ε, μη συναγωνίσιμη ουσιαστικά, μοναδική στον, στον τομέα αυτό, και εκεί θα περιμένουμε και τον ιδιωτικό ε, τομέα να τρέξουμε μαζί με του ίδιου ε, ρυθμού, ώστε το μέλλον του να καλύπτει τι βασικέ δημόσιε υποχρεώσει του προ την παροχή υπηρεσιών ε, υγεία, σε πρώτο ε, και σε δεύτερο βαθμό, ε, και ο ιδιωτικό τομέα γύρω από τι κρατικέ υπηρεσίε να μπορεί να αναπτύξει ένα πλέγμα υπηρεσιών, αλλά να μπορούμε να συνεργαζόμαστε και δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Πιο έξυπνα, έστω και εμεί να παρέχουμε υπηρεσίε για τι οποίε ενδεχομένω να μπορούμε να αμοιβόμαστε και αντιστρόφω. Άρα είναι μια ευκαιρία πολύ μεγάλη αυτή η οποία ανοίγεται ειδικά για την ΚΟΠ και ειδικά στο κομμάτι τη ευεξία και του ιατρικού τουρισμού. Συνολικά τώρα για τον τουρισμό, νομίζω ότι τα στοιχεία τα οποία έδωσε ο Βασίλη είναι πολύ ενθαρρυντικά. Θα ζητήσω από όλου να. Είμαστε σε στι προβλέψει μα, αλλά ταυτόχρονα να αναγνωρίσουμε ότι η ουσιαστική βελτίωση τη εικόνα τη χώρα έχει άμεση αντανάκλαση στο τουριστικό μα προϊόν. Αυτό το οποίο βλέπουμε να γίνεται και φέτο έχει να κάνει με το γεγονό ότι ναι, παρά τι κραυγέ παντελώ ανυπόστατε τη αντιπολίτευση, η χώρα μα χειρίστηκε την πανδημία του κορονοϊού πολύ καλύτερα από πολλέ άλλε ευρωπαϊκέ χώρε με υπευθυνότητα, επαγγελματισμό, με νέα ψηφιακά. Εργαλεία και αυτό μας βοήθησε ουσιαστικά να αλλάξουμε συνολικά την εικόνα της χώρας, έτσι ώστε σήμερα η Ελλάδα να μπορεί να είναι προτιμητέο προορισμός για επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Το Υπουργείο έχει κάνει μια ε, πολύ καλή δουλειά, ε, όχι μόνο στο τομέα του marketing, ε, αλλά και στις κρίσιμες, ε, στην κρίσιμη εργασία η οποία γίνεται και η οποία δεν βλέπει συχνά το φω της δημοσιοτήτας για να μπορούμε να έχουμε όλες αυτές τις πτήσει που έχουμε, Φέτο την κούπο, που δεν της είχαμε στο παρελθόν, έχει προηγηθεί μια σημαντική ε, δουλειά ε, η οποία ε, γίνεται σε συνεργασία με την τοπική ε, κοινωνία και βέβαια έχει ως αποτέλεσμα να μπορούμε να έχουμε περισσότερους επισκέπτες που να ξοδεύουν όμως και περισσότερα. Και αυτό τελικά θα είναι το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Το μέλλον του τουρισμού είναι η αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος, η διεύρυνση τη τοπική ε, περιόδου, η προώθηση νέων μορφών τουρισμού. Άκουσα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον της πρωτοβουλίας σας για τον ποδηλατικό τουρισμό. Συγχαρητήρια. Θα τη στηρίξουμε. Είναι ένας κλάδος τουρισμού με πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Η μορφολογία της ΚΟΟ προσφέρεται για τέτοιου είδους τουρισμό και θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια βάση οικός για ποδηλατικό τουρισμό σε ολόκληρα τα δωδεκάνησα. Η σύνδεση με τον πρωτογενή τομέα Ξευτικά, σημαντική. Η αναβάθμιση του πολιτικού μα πλούτου. Αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχη στο γεγονό ότι τα μνημεία μα είναι φροντισμένα. Όλα αυτά συγκροτούν ένα τρίγωνο εμπειριών, το οποίο κάνει την Ελλάδα μοναδική και το οποίο μα επιτρέπει σταδιακά να μπορούμε να διευρύνουμε και την τουριστική περίοδο. Δεν θέλουμε να έρχομαστε να κάνουμε ποδήλατο τον Αύγουστο με στον ντάλα στο ήλιο, αλλά να κάνουμε ποδήλατο το Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο ή τον Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο είναι μια. Εξαιρετική εμπειρία. Καλή ώρα, η Κάλυμνο δίπλα ανέπτυξε τον αναρριχτικό τουρισμό, ο και αυτό επιτρέπει στο νησί να διευρύνει την τουριστική περίοδο, διότι είναι δραστηριότητε κατεξοχήν που δεν προσφέρονται να τι κάνει κανεί μέσα στην ζέστη του, του καλοκαιριού. Χαίρομαι που άκουσα από τον Περιφερειάρχη ότι προχωρούν μια σειρά από σημαντικά έργα υποδομών όπω ο φωτισμό και αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία. Στι βασικέ περιβαλλοντικέ υποδομέ, γι' αυτό και δουλέψαμε με το Στέλιο για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε χώρο στο πρόγραμμα Τρίτσι, με μεταφορά άλλων έργων σε άλλα προγράμματα, για να μπορέσετε να λύσετε οριστικά το σημαντικό πρόβλημα ίδρυυση του νησιού. Διότι για να μπορέσουμε να είμαστε βιώσιμοι και να επενδύσουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν θα πρέπει μόνο να κοιτάμε τι προκλήσει του μέλλοντος, θα μιλήσω σε λίγο για αυτέ, αλλά θα πρέπει να λύσουμε και τι εκκρεμότητε του Νερό. Απορρίμματα, ε, βασικές υποδομές κυκλικής υποδομίας με πρωτεργάτες ε, τους επαγγελματίες του κλάδου, καφεκάδος, ε, ε, επεξεργασία ε, οργανικών αγωγητών. Σε όλα αυτά χρειαζόμαστε, και θα το τονίσω αυτό, την τοπική κοινωνία μαζί μας. Η μετάβαση στην ε, ε, πράσινη οικονομία, στη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι μια πρόκληση, είναι ταυτόχρονα και μια μεγάλη ευκαιρία. Το απόγευμα θα βρεθούμε στην Αστυπάλεα να παρουσιάσουμε την επόμενη φάση ενό εξαιρετικά καινοτόμου σχεδίου που έχει πραγματικά βάλει τον Νότιο Αιγαίο στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντο παγκόσμιου για την πράσινη μετάβαση. Και η επόμενη μεγάλη πρόκληση, ε, Δήμαρχέ μου, θα είναι πώ αυτέ οι δράσει θα μεταφερθούν από τα μικρά μα νησιά, όπου είναι πιο εύκολα εφαρμόσυμε, στα μεγαλύτερα νησιά. Τι σημαίνει δηλαδή για ένα νησί σαν την ΚΟΠ, για του επαγγελματίε η σταδιακή αντικατάσταση του στόλου των νοικιαζόμενων αυτοκινήτων με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πώς τα, τα μηχανάκια μας, να σταματήσει αυτός ο, ε, ο, ο, ο θόρυβος, να πάμε, σε, να πάμε σε, ε, σε ηλεκτρικά σκούτερ πια. Έχουμε σημαντικά θρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά το τονίζω, αυτές οι αλλαγές, οι οποίες θα είναι δραματικά ωφέλιμες, για τι τοπικέ κοινωνίε χρειάζονται τη δικιά σα στήριξη. Εσεί πρέπει να βρείτε μπροστά. Εμεί έχουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Θα υπάρχουν αντιστάσει. Πάντα θα υπάρχουν κάποια μικρά τοπικά συμφέροντα τα το οποία θα λένε δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα. Η εισήγησή μου είναι σαρόστατα. Εσεί όμω πρέπει να βγείτε μπροστά. Διότι αυτέ οι δράσει όπου τι έχουμε αναπτύξει το κάναμε σε συνεννόηση με τι τοπικέ κοινωνίε και με δημοτικέ αρχέ και δημάρχου οι οποίοι βγήκαν ήδη ίδιοι μπροστά και μα είπαν θέλουμε να κάνουμε αυτέ τι μεγάλε αλλαγέ. Και τώρα βλέπετε τα θετικά αποτελέσματα είτε μιλάμε για την Αστιπάλεα, είτε μιλάμε για τη Χάλκη, είτε μιλάμε για την Τήλο. Και το πρόγραμμα των Greco Islands μπορεί να καλύψει 30 νησιά συνολικά με τέτοιου είδους δράσεις που θα κάνουν την κυκλική οικονομία και τη μετάβαση στη βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη από ένα θεωρητικό σχέδιο, μια απτή πραγματικότητα η οποία θα βελτιώσει σημαντικά και την ποιότητα ζωής των νησιωτών και φυσικά θα κάνει το τουριστικό προϊόν, Ακόμα πιο ελκυστικό. Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα ζητήματα τα οποία ε, θίξατε για τα θέματα που αφορούν στην αγορά εργασία. Ξέρετε ότι ήδη έχουμε κάνει σημαντικέ αλλαγέ και επειδή αναφέρθηκε νομίζω εσύ στο, στο, στο, στο ζήτημα του επιδόματος ανεργία, ήδη έχει ψηφιστεί η σχετική διάταξη όπου ένα άνεργο του ΑΕΔ μπορεί να εισπράττει μέρο του επιδόματο ανεργία, αν πιάσει. Δουλειά για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Θέλουμε να περάσουμε σε μια λογική, να δώσουμε περισσότερα κίνητρα στον άνεργο, ο οποίο είναι εγγεγραμμένο στον ΑΕΔ, να βρει δουλειά και ταυτόχρονα να ευθυγραμμίσουμε σε τοπικό επίπεδο τι ανάγκε αγορά-εργασία με την προσφορά εργατικού δυναμικού. Έχει δίκιο ο Υπουργό. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να έχουμε μεγάλη ανεργία και να λέμε ότι έχουμε και μεγάλη ζήτηση για εργατικό δυναμικό. Κάτι κάποιο λάθο συμβαίνει εκεί. Άρα, αυτό περνάει και μέσα από δράσει τις οποίες αναπτύσσουμε με πολύ με μεγάλο ενθουσιασμό. Και βέβαια χρειάζεται και αυτό την, τη στήριξη της, της τοπικής ε, κοινωνίας, διότι θα πρέπει να ε, αντιληφθούμε ότι τα ζητήματα αυτά θα λυθούν αν πείσουμε και τους εργαζόμενους και πολλούς νέους εργαζόμενους ότι το μέλλον τους είναι σε καλά πληρωμένε δουλειές εδώ πέρα στον τόπο τους. Και δεν είναι η, η λύση κατά ανάγκη, όπως το κάνουμε πια, μια μόνιμη παραμονή στα, στα Μητρώα του ΑΕΔ, να έχει σπράτη ένα επίδομα ή τα πλεονεκτήματα τη συμμετοχή στο Μητρό για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά να μην έχει ο ίδιος ο ανέργος το κίνητρο να ξαναπιάσει και να βρει δουλειά. Εκεί, λοιπόν, έχουμε πολύ, πολύ ακόμα, πολλά σχέδια και πολλή δουλειά να κάνουμε. Το πρόβλημα αφορά ολόκληρη τη χώρα. Και βέβαια είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε σε συνεννόηση και με τι εργοδοτικέ οργανώσει. συζητάμε με το ΣΕΤΕ σε κεντρικό επίπεδο και έχουμε πια μια πολύ καλή εικόνα που έχουμε λήψει και πώ πρέπει να προγραμματίσουμε την επόμενη τριετία, με πενταετία, εξυγχρονίζοντα και την τουριστική εκπαίδευση ταυτόχρονα. Πού θα είναι οι θέσει εργασία που θα ζητήσει ο τουριστικό κλάδο, Έτσι ώστε από τώρα να μπορούμε να προετοιμάζουμε και την εκπαίδευσή μα από τα επαγγελματικά μας ε, λύκεια, τις τουριστικές μας ε, σχολές, για να καλύψουμε τις ανάγκες τη αγοράς εργασίας ε, όπως αυτή θα, θα αλλάζει και θα εξελίσσεται. Το δικαστικό μεγάλο έχει κλείσει, θα γίνει. Για να μην έχετε καμία αγκολία. <σχεδίδι> έχουμε έξω αλήθει Θεόρισα ότι αυτό το ξέρατε, το ξέρατε ήδη και δεν μου αρέσει να ανακοινώνω ξανά πράγματα, πράγματα τα οποία ε, ήδη έχουμε, ε, έχουμε πει ότι, έχουμε πει ότι θα, ε, ε, ,τι θα γίνουν. Και, επίσης, να πω και κάτι ε, ακόμα, ξέρω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει επενδύσει στην αξιοπιστία. Κατά σένα δεν προχωράμε ποτέ σε ανακοινώσεις αν είμαστε σίγουροι ότι δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε ένα έργο το οποίο, το οποίο, θέλουμε, το οποίο θέλουμε να εξαγγείλουμε. Αυτό σημαίνει χρηματοδοτικά εργαλεία. Μελετική οριμότητα, συνεννόηση με του τοπικού φορεί για την περίπτωση του το νοσοκομείου να ξέρουμε πού θα γίνει το νοσοκομείο και ότι συμφωνεί η τοπική κοινωνία και έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του, ε, του Δημοτικού Συμβουλίου. Να πω ακόμα, το κουβεντιάζαμε με τον Περιφυράκη. Ποτέ δεν υπάρχει 100% συμφωνία με οποιαδήποτε χωροθέτηση. Λοιπόν, αυτό το ξέρετε. Αλλά νομίζω ότι έχουμε επιλέξει το καλύτερο δυνατό σημείο και σε αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούμε και για το νοσοκομείο. Παρέλειψα και θέλω να το πω να ευχαριστήσω τους βουλευτές μας. Ο Μάνο, το Βασίλη, τον Γιάννη, τη Μίκα, Βλέπετε, υπάρχει... Ασχολούνται πολύ με τα τοπικά προβλήματα. Και επειδή έχουμε και πολλά νησιά, ε, είναι μονίμως εξαιρετικά ενημερωμένοι και φροντίζουν και στο δικό μου το, το επίπεδο πάντα να θίγουν ζητήματα τα οποία αφορούν τα Δωδεκάνησα, το λέω διότι το 23 είναι εκλογική χρονιά και υπάρχει πλεονέκτημα να έχουν τέσσερις βουλευτές θα δω δεκάριξη της Ασθέας Δημοκρατίας. Τέλος, θέλω να μιλήσω για κάτι για το οποίο δεν μου μιλήσατε καθόλου και χάρηκα πολύ γι' αυτό. Εάν είχα έρθει πριν από δύο χρόνια στο μισή, το πρώτο θέμα θα ήταν το προσφυγικό. Σήμερα έτσι, δεν το ανέφερε κανείς. Ελπίζω και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ε, επισκέπτεται σήμερα τη Μιτιλίνη, να έχει την ίδια εμπειρία. <Λε> Ότι yeah. κανείς δεν θα, θα του μιλήσει για το προσφυγικό, <Ser International> γιατί πολύ απλά το πρόβλημα αυτό καταφέραμε να το λύσουμε. Με την πιάτος Φιλάζοντας στα σύνορά μας, μεγάλες ευχαριστίες στο λιμινικό μας, που κάνει μια σπουδαία δουλειά, είναι πολύ δύσκολο Και με τη στήριξη της Ευρώπης επιταχύνοντας οι αδικασίες ασύλου, δημιουργώντας νέες δομές, εξασφαλίζοντας το χαμηλό στελεστή ΘΥΠΙΑ για τα πέντε νησιά τα οποία έχουν σήμερα δομέ. στείλαμε ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι σε θέση, με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, να φυλάσει αποτελεσματικά τα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορά της. Και αυτή είναι μία πολύ σοβαρή αποστολή, την οποία έχουμε να λάβει όχι μόνο για λογαριασμό της πατρίδας μας, αλλά και για λογοριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, θέλω να σας ζητήσω να είμαστε σε απόλυτη εγκρήγορση εν ώψη της περίοδου. Έχει γίνει μία πολύ σημαντική δουλειά προε η οποία εμπλέκει για πρώτη φορά, οργανωμένα, την πυροσβεστική τη δασική μας υπηρεσία, αλλά και τις ενοπλές δυνάμεις, οι οποίες και αυτές έχουν ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν στην προσπάθεια αυτή και της πρόληψης αλλά και της, και της καταστολής. Να είμαστε όλοι, παρακαλώ, πολύ σε, σε γρήγορση, έτσι ώστε το φετινό καλοκαίρι και στον τομέα αυτών να είναι πολύ καλύτερο από ,τι ήταν το προηγούμενο. Τελειώνοντας, ε, θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για την ε, υποδοχή σας. Σε λίγο θα έχω τη μεγάλη χαρά να ξαναβρεθώ στην, ε, στην ψέρι μου αυτό πολύ μικρό νησί. Ξέρετε, τα μικρά νησιά έχουν και μικρές ανάγκες. Μαζί ζήτησαν ένα πράγμα, ένα και τον πήγαμε, καθώς και δύο μικρές παρεμβάσει. Υποδεμές, αλλά να κρατήσω αυτό το οποίο είπε ο Περιφερειάρχης να μην μιλάμε για άγωνη γραμμή. Ο πλούτος, ο πλούτος της χώρα και ο πλούτος των νησιών μας έχει ακριβώς να κάνει με αυτήν την φοβερή διαφορετικότητα την οποία ενώνει το γαλάζιο του Αιγαίου όταν συναντά το γαλάζιο του ελληνικού ουρανού. Τα νησιά μας είναι πλούτος για τη χώρα μας. Την επόμενη εβδομάδα θα έχω την χαρά να υποδεχθώ στο μέγαρο Μαξίμου εκ προσώπους όλων των μικρών νησιωτικών δήμων για να συζητήσουμε οριζόντια προγράμματα που αφορούν τη στήριξη των μικρών μας νησιών και θέλω να ξέρετε ότι αυτή η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα κοντιά στα νησιά μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ.